Tessük el! vagyok! Hogyha szereted a zenéimet, és jössz a buliaimra, és akarsz még hallani tök zenéket, meg tök jó videókat itt nézni a neten, akkor iratkozz fel itt a csatornámra, és nyom meg a csengőt itt. Drink slow Hedveszt ki a beachom The fucking dry Ha szeretnél értesülni a legújabb, legafteresebb zenéimről, remixeimről, bootlegiaimről, akkor iratkozz fel a csatornámra itt, és nyomd meg a csengőt itt. Kövess be Instán, Pixa Music, lájkolj like Facebookon, Telóról is, Paci.